Din de guvern la Palatul Victoria. Primele mesuri ale premierului Dencil Dupate. Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda subliniere din cei guvernului României din 12 aprilie 2018. Proiecte de legi. Proiect de lege privind de sublinierea a personalului prevăzut la alin. 1. Sublinierei 2. Ale articolul 141 din ordonanța Guvernului Net.84 pe 2001 privind înființarea organizarea sublinierei, funcționarea serviciilor publice comunitare de evident ca persoanelor. Aprobat cu modificări sublinierei complet prin legea numărul .372 pe 2002, cu modificările sublinierei rile ulterioare, de la Ministerul Afacerilor Interne la Serviciile Publice Comunitare de Evident a Persoanelor, Proiect de lege pentru ratificarea acordului între guvernul României sublinierei guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 noiembrie 2017. Proiect de lege pentru ratificarea tratatului de extradare între România sublinierei Republica Argentina. Semnat la New York, la 22 septembrie 2017. Dezvluire de ultimor, Covesi întâlnire secret cu ministrul francez de externe. Proiecte de hotărâri Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea guvernului numărul 99 pe 2014 privind declan sublinierea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții autostrada SB subliniere turda. Proiect de hotărâre privind declan subliniere a procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat situate pe amplasamentul suplimentar, care a fac parte din coridorul de expropriere a lucrării de utilitate public de interes național secțiunea 2-a Ogra, Câmpia Turzii pe teritoriul localicilor Bogata, Checani, Cucerdea, Uci. Iernut, Ludu, subliniere, subliniere, Iogra din Judecul Murea, subliniere, subliniere, pe teritoriul localicii luna din Judecul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național, aflată pe raza localicilor bogata, cu cerdea, cuci, Iernut, subliniere, I, subliniere, din Judecul Murea, subliniere. Proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflată în administrarea agenției de telecii sublinierei intervenție pentru agricultură, centrul judecean Arad, în vederea scoaterii din funcțiune, casri sublinierei valorificrii sublinierei pentru modificarea anexei numărul. 3 la hotărârea guvernului numărul 1705 pe 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare a sublinierei transmiserea unui bun mobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru Sublinierei Publicitate Imobiliar pentru Oficiul de Cadastru Sublinierei Publicitate Imobiliar Branșa în administrarea Agenției de Pelecii Sublinierei Intervenție pentru Agricultură. Centrul Judecea în Vrancea. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 957 pe 2005 privind organizarea sublinierei funcționarea Institutului Național de Statistic. Protest de amploare în capital, medicii institutului ce sublinieră riescu sublinierei stringne în strad video. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări sublinieră I în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în judecelebra subliniere ov, cluj, dolci. Covasna, Cara Subliniere Severin, Arad, Maramurea Subliniere, Selaj, Gorj, Constanca, Satu Mare, Vrancia Subliniere i Municipiul Bucure Subliniere Tini. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventare a imobilului 2988 aflat în domeniul public al statului sublinierei pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului sublinierei din administrarea Ministerului Aprerii Naționale în domeniul public al Comunei Ionce sublinierei, judecul Maramurea subliniere. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei perci din imobilul 2904, din domeniul public al statului sublinierei din administrarea Ministerului Aprerii Naționale în domeniul public al ora a Anina, judecul Cara subliniere, Severin sublinierei modificarea anexei numărul. La hotărârea guvernului numărul 1705 pe 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificrile sublinierei completările ulterioare. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului sublinierei din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța, judecul Constanța. 10. propunții de hotărâre pentru modificarea anexei numărul. 4 la guvernului numărul 447 pe 2002 privind atestarea bunurilor în domeniului public al judecului arge subliniere, precum sublinierei al municipiilor, ora subliniereelor sublinierei al comunelor din judecul arge subliniere. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Consolidarea Sublinieră Modernizarea Stadionului Giule Sublinieră T. Valentin Setenescu, realizat prin Compania Națională de investiții C. I. C. Proiect de hotărâre privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 cazii liber. 3. Memorandumuri. Memorandum cu tema, nota mandat privind negocierea scrisorii de înțelegere privind avansul dintre România sublinierei Banca Internațională pentru reconstrucție sublinierei dezvoltare, în valoare de până la 1,94 milioane dolari americani. Pentru sprijinirea activităților preliminare realizării proiectului de construcție a ploie, subliniere Tibra, subliniere Ov. Memorandum cu tema semnarea acordului între România, sublinierei Muntenegru în domeniul securiticii sociale. Memorandum cu tema memorandum privind unele mesuri de eficientizare a comunicării dintre persoanele responsabile cu implementarea proiectelor aferente infrastructurii de transport de interes național sub linierei reprezentanții ministerelor autoricilor agențiilor publice care au rol de avizator sau rol decizional în realizarea unor acțiuni din procesul de implementare a proiectelor. Memorandum cu tema, negocierea sublinierei semnarea acordului între Consiliul de Min înră al Bosniei subliniere sublinierea i Hercegovina sublinierea i Guvernele celorlalte perci la inițiativa de pregtire sublinierei prevenirea dezastrelor în sud-estul Europei privind aranjamentele cerii gaz pentru secretariatul inițiativei de pregtire sublinierei prevenirea dezastrelor în sud-estul Europei Memorandum cu tema, aprobarea organizării concursurilor slash examenelor de recrutare pentru ocuparea a 14 posturi vacante suplimentare de execuție de natură contractuală, de la nivelul aparatului propriu al Ministerului Economiei Compartimentul Pre sub 2019, în vederea pregătirii. Organizării sublinierei exercitrii presubliniere din cei României la Consiliul Uniunii Europene. Memorandum cu tema, notificare în vederea desemnării unui membru supleant din partea Uniunii Naționale a Consiliilor Judecene din România în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor, al Uniunii Europene. Puncte de vedere. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 12 inițiative legislative parlamentare. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 2 proiecte de legi inițiate de guvern.